Так, почнемо. Значить, а... у нас сьогодні батьківські збори і в мене дуже-дуже неприємні новини. Ну, почнемо по списку. Аня Шмири. Батьки Ані Шмири, звертаю вашу увагу. Я думаю, що у вас чудова донька, прекрасна дівчинка. Напевно, бо ми її не бачимо. Вона останнє була у цьому коледжі 1 березня. Отримала студентський видок і все. А зараз, між іншим, моя попрошу якось глинька на вашу доню. Наступна з приску Анна Пурсач. Її ми бачимо регулярно. Да. Вона постійно оновлює інстаграм і свої фотографії фонтанів. Но в коледжі вона не з'являється. Я перепрошую, а якусь плинька на свою доміну, щоб вона, ну, так, з'являлася хоча б вже на державні екзамени. І диплом отримувати! Через два тижні! Доброго дня! Е, я перепрошую, я не запізнився. Ви до кого? Я на батьківські збори, перепрошую! Я батько Ані Фурсачик! А, заходьте! Я заходьте. Ви до нас збирали Будь ласка, будь ласка, проходьте! А, проходьте, будь ласка, проходьте! Так. Ви тато Ані Фурсач? Так, так, так! Нарешті, нарешті, ми з вами познайомилися. Дайте, будь ласка, Аня! Аня Курсач, наша гордість. Піде на червоний диплом. А, наукові роботи в малій академії науки. Заняття в гуртка, чемпіонка по волейболу, футболу, баскетболу. Ви знаєте, ми збираємося рекомендувати Ані на вступ до Національного університету технологій, дизайну та господарчих наук. Відверто вам кажу, зразу ми будемо на цьому настояти. Дякуємо вам за допомогою. Дякую. Вау, wow, як wow. yeah.